Afaceristul Cristian Măreanu, internat de urgen, nu me simt prea bine. A recidivat cancerul. Cristian Măreanu este internat în spital. Starea de sănătate acestuia nu este deloc bun, după ce în anul 2011, acesta a fost diagnosticat cu cancer la colon. Potrivit Libertatea Ro. Afaceristul a povestit care este starea lui de sănătate. Nu pot să spun ce fac prea bine. Sunt internat. E greu să spun. Cred că m-au ajuns bleste mele. Nu me simt prea bine. Nu sunt foarte optimist, sublinieră Tim Medicin, privind camera. Am avut o ruptură de tendon, a recidivat, s-a mai rupt odată, e o tumoare s-a complicat treaba A recidivat cancerul Acum a plecat familia de aici Eu sunt încat Se întâmplă sublinierea i la case mai mari. A fost subliniere-i un preot? Sunt mulcumit. Nevastă, mi-a agesit pe cineva care va prelua toată agonisele mea. Subliniere-i se va ocupa de ce avem. Nevoast! Mea are rămas aici într-o rezervă, în caz ce se întâmplă ceva. Acum am luat morfin, sublinieră, am un tonus mai bun. Nici eu nu mai sublinieră, tu ce e adevărat. Tot în spital sunt. Mă simt foarte bine aici. Vei invit aici, a spus Cristian Buncreanu.